Uh, moje sousedka se jmenuje Katka, je o dva roky starší než já a vlastně jsme spolu vyrůstali od malička, protože bydlí hned vedle v baráku. No, dejme tomu 20 let skoro. No, jelikož jsme sousedky, tak jsme si od malička hráli na zahradě. U nich, nebo u nás. Teď, když už jsme starší, tak se většinou sejdeme, jedeme na výlet, nebo posedět na kavčo nebo na víno. Snažíme se výdat se aspoň jednou za 14 dní. Před mým odjezdem dostala jsem dáreček na cestu a doufám, že si brzy zavoláme. Ne, nikdy. Je moc hodná, dobře si rozumíme, nekonfliktní a můžeme se navzájem svěřit úplně se vším a s sranda.